Bueno, imos dar comezo a sesión ordinaria correspondente ao mes de xaneiro de 2019. Eh, aprobación da acta, que seria o primeiro punto de orden do día, 12 a 6, 2018, do pleno da sesión ordinaria do 28 de dezembro de 2018. Votación da acta. Votos a favor. Aprobase. Ben, danse conta... Das resolucións da Alcaldía atas da xunta de goberno, as actas son a 23 e 24 dos días 10 e 26 do 12 respectivamente, e as resolucións de Alcaldía son 2036 o 1151, correspondentes ao mes de dezembro. Dase conta tamén para o seu manexo eh, a resolución do Instituto do IDAI do, da subvención correspondente ao número de resisto 5126, dentro da medida número 6 de renovación das instalacións de alumado, iluminación e sinalización, é un proxecto que vai a 998.395,10 e a axuda proveniente do, dos fondos FEDER son 798.716. Os datos do pre-proxecto, pre da memoria que deu lugar a concesión da subvención, queda incorporado tamén aquí para, se alguén o quere ver, agora comenzaría todo o, o expediente de, de contratación e redacción do proxecto, pero eh, que teñan constancia do, da subvención concedida. Ben, tamén outro punto orden do día, que se dá conta e avalación do cumprimento do Plan de Sanamento Financiero 2015-2018, en concreto da anualidade de 2017, que tamén se incorpora a, ao Pleno eh, para, a súa, para o seu conhecimento. Ben, o punto quinto eh, sería a renúncia ao cargo da Conselheira do Grupo Municipal do Partido Popular, Vanessa Martínez Durán, e tamén consta un eh, escrito sí. eh, da, da, de renuncia do seguinte en ocupar o, o cargo Francisco Celestino Rodríguez Romero. Por lo tanto, se diría, si pasaríamos o seguinte. Supoñeríamos já un tenedoral de zona, que sería que teria que que dar nomeamento para que tomase posesión. Sí. a ida a febreiro alcalde. A a bien, sería a siguiente en que proprimero a convención. Ben, entón sería a seguinte. De ser, bueno, si traído a documentación. Non só a xunta letral do Zón e a xunta letral que nos ten que dar a ¿no? habilitación para que poida tomar posesión. Okay. Tanto cheiro, ten hasta a acordo ten pues, as posicionantes declaracións de benza e de incompatibilidade. Ben, ben. O seguinte punto d'orde do día é, é a operación de préstamo de 1.600.000 para a adquisición do Pazo Rianxinho. É, si quere explicar brevemente esta operación ao Conselheiro de Facenda, é o seu turno. Gracias, bueno. E, e... Está aquí un vídeo. Aquí. Ah, vale, vale. Bueno, e dentro de todo o procedimento de adquisición do pazo pois chegamos ao momento de, de ir a unha operación de préstamo para facer efectiva a compra hai un contrato un precontrato de compra e, e bueno, ese precontrato ten uns prazos e, e, bueno, e chegados este momento se si ven dende a propia corporación e mais penso que deu aquí ao pleno houve unha solicitude de, de subvención de préstamo a, ao IGAI Instituto Galego de Investimento e Innovación, non? Bueno, non frutificou e bueno, pois, como, como concello debemos ir a operación de préstamo. Entón, o que a vou comentar un pouco é as condicións. Para ir a operación de préstamo hai que ir a un proceso de licitación e, e uh, o que imos aprobar é esas condicións de licitación, non? O, o, o prego de licitacións. Entón, o seto é a adquisición do pazo de rianxinho, o órgano competente para aprobar o prego de condición somos nós, é o, o pleno da corporación, e a, os servizos de intervención e de tesourería, despois de facer a, as, as, as avaliacións con relación á normativa financeira que que pon o propio estado, chega a fixar como custe máximo, como coste máximo 1, eh, 2038 sobre o euribo unha décima 2038 sobre o Iribor este é o dato básico porque é o dato sobre o que teñen que ofertar as entidades bancarias eh, os períodos de liquidación eh, do préstamo serían trimestrais e eh, no caso de que houbera demora nos pagos os euros de mora serían o 2% anual e a amortización sería trimestral trimestral dende un de marzo de 2019 que é cando se prevé dentro de dous meses aproximadamente prevése que se que se efectivo xa o préstamo e prevése que a operación xesa a dez anos con dous de carencia eh? con dous de carencia Eh, en principio no no, xa no orzamento de 2018 se prevía partida para adquisición do pazo. Estamos cos orzamentos prorrogados, polo tanto prevese os propios orzamentos xa prevén a esa partida para para adquisición do do do pazo de Rianseño e o que é o procedemento de contratación, o que se vai a ofertar facer oferta ás entidades do Concello, máis o Banco Sampadel e o Banco Bilbao-Vizcaya. Os criterios de asudicación van ser o menor custo. Hai fixado, como dicen antes, o custo máximo de 1,2038 e as baixas, ou seja, quem máis baixe sobre ese prezo será a entidade que resulte a sudicataria é, digamos, un criterio moi obxetivo estamos falando de un coma 2038 sobre o Eurigo é, sobre o Eurigo é, nada é, os pregos prevén que a contratación unha vez se proceda ao, ao, ao, ao, ao a conclusión da, mm, da sudicación que o contrato se faga xa por Alcaldía, que non teña que vir aquí ao Pleno, senón que a través de Alcaldía se proceda a contratación do préstamo. Tamén prevén os pregos que na falta de ofertas que se ofertará directamente ás entidades que vexamos que, que poden estar interesadas sempre que cumplan as condicións do prego. Previo tamén a solicitude De, da oferta a tres entidades máis. O que se quere dicir é que no caso de que non houbera ofertas, inda se intentaría captar algunha oferta para, bueno, pues para intentar levar adiante o préstamo. E, e, bueno, isto é o, o, o principal, o que estamos adiante da licitación do, do, do préstamo eh, e con criterios moi objetivos e, en principio, tamén con os en principio non altos para o Concello. Estamos falando de intereses pois baixos, porque o prezo do 1,2038 é sobre o Euribor e ahora mesmo o Euribor deve estar moi cerquinha do 0%. Non? Entón, bueno, pois, en principio, a operación en si sí non ten que ser moi máis alá da necesaria amortización do capital, por suposto que o capital, creo que non o dicen claro, é un millón seiscentos mil un millón seiscentos mil bueno, creo que o, o, o elementario fundamental creo que bueno, vímolo na comisión na comisión de facenda e en principio foi aprobado ahora non lembro se si por voto de todos non o lembro, pero bueno foi apoiado bueno. non o lembro, Tudes me que disculpar pero non lembro se apoiáramos todo non. pero bueno, saliu, non na comisión se a aprobar bueno, pois moitas gracias pois ten a palabra a nos parece non é unha boa adquisición ainda que para o fin que se quere dar parece non é injusto que, que teña que ser o Concello que teña que asumir eses custes non? cando cando en outros concellos eh se encarga pois pues, é é a xunta. Eh, por iso nos parece máis que nada para o fin que se sí quere dar. Parece un, un bo enmol para o, o concello. Por outro lado tamén vemos que eh, pensemos tamén dos imóveis que vamos adquirindo para o concello porque cada vez isto parece máis un inmobiliario e eh, tanto un concello. Eh, nada, pola nosa parte vamos vamos a apoiar a proposta de remitome as declaracións que fixo o meu o compañeiro pois pues, cando foi da da precompra. Do... Boa noite eh, nos tamén eh, pensamos que é unha boa adquisición que nos permitirá ter un, un servicio básico que pode ser incluso atractivo para xente que non seja residente en Rianxo eh, é verdad que é algo injusto que teñamos que facernos a adquisición pero bueno, a veces hai que tomar esas determinacións entón eh, que o facamos canto antes para que non nos collan os prazos eh, teñamos que ao mellor eh, ter alguna cousa negativa, nada máis E nos vamos a apoyar simplemente acarar co o instituto de vender solo e denegou o proxecto porque era para a rehabilitación e no que mandou o concello non non especificaba nada que fora un proxecto de rehabilitación por porgo denegado e estamos a favor do préstamo má nada gracias ben, Empezando por este último evidentemente un pazo que está prácticamente restaurado como que non encaixaba no, nas subvencións que para entendernos para eh, o que iban subvencionar, pois, por exemplo, é a ruína da Torre de Goiáns e, evidentemente, o estado construtivo do Pazo de Río Enxinho non encaixa. A cantidade de restauración que pode ser a habilitación de espazos ou a instalación dun ascensor pois, era pouco en comparación do custe real da... Por eso foi denegado, tamén falamos ali, tamén fun falar con, con o Instituto Galego de vender solo e tamén se entendeu esa ese, ese maneira de entender xa a tiñamos tamén, de maneira, era unha prevención que tamén os propios servizos do Concello xa tiñan falado de que era probable que non encaixaran iso. E, entón, quero decir que fomos intentando e, e se houbera posibilidade que iría iso, non saliu, automaticamente puxámonos a traballar na, no que esta operación. É unha operación que ademais preveu eh, as amortizacións anticipadas que teñan o menor coste posible tamén para o Concello, se si non me engano é incluso cero, non? A amortización dentro do prazo. De tal maneira que, sí, sí, de, efectivamente, de tal maneira que eh, compromisos que de alguma maneira poida refrendar a Deputación de achegar 300.000 para esta compra ou a alguna outra Administración que tamén se poida sumar, van redundar tamén en que se, eh, se minore a cantidad de que vai poner o Concello e, e vai a menos, non? Então, oxalá, pois, de algún xeito, eh, efectivamente, unha compra importante para o concello Se todo vai ben, eh, como mencionou o Conselho de facenda alrededor do mes de marzo e eh, abril podemos ter solucionado a adquisición do, do, do pazo e eh, formará parte do patrimonio e con isto, pois, intentaremos que haxa máis complicidades por outras administracións a hora de establecer pois, o seu servicio. Non? En todo caso, o que pretendemos é chegar en tempo tal como estaba marcado e como foi o protocolo de intencións de xuño pasado de realizar a compra eh, no prazo previsto, eh, que era 9 meses mais 3, eh, e intentaremos, pois, xa non min chegar sequera aos aos 9 meses desse desse prazo. Bueno, visto o sentido do voto, non me pareceu, bueno, si, sí, eh, votamos votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Ligado a este, este mesmo punto, está o seguinte, que sería a aprobación eh, inicial do crédito extraordinario un 2019, sí, que entendo que é o que refrenda económicamente sí. da sustento contable a esta actuación. Sí, que é incorporar esta operación ao orzamento de 2019, tanto na súa vertente de ingreso como préstamo, como na súa vertente de, de gasto a facer a compra o que facemos é este punto é aprobar a incorporación deste decreto o, o orzamento eh, digamos simple nada máis, creo que non requiere máis explicación é incorporalo o orzamento nada máis Mantenho as mias declaracións anteriores eh, o mesmo A nosa parte tamén Eh, pasamos en unha votación votos a favor tamén por unanimidade ou modificación do regime distributivo de incapacidade temporal eh, tamén se tratou unha comisión si o no, seguinte punto modificación do regime distributivo da situación incapacidade da sí. temporación que afecta o colectivo de traballadores sí. e traballadoras do no Conceito. Sí. Bueno, bueno eh, dentro das, das medidas que se puseran en marcha pois non sei hai catro anos dentro do que era o, o, o, bueno todos os plans de, de aforro e de asuste unha das medidas fora que a todos os traballadores e traballadoras da Administración Pública se lle descontaba cando estaban en situación de baixa. Se lle descontaba cando estaban hasta tres días unha porcentase, hasta seis outra, hasta 20 outra. E, mm, bueno, desde suño, desde, creo que, desde xuño, a eso a, e, sacouse, como se dí, bueno, derogouse, derogouse, non? E a derogación é de aplicación a todo o personal funcionario. É dicir, todo o personal funcionario, tanto de todas as administracións, disfrutan desa derogación e, polo tanto, cobran o 100% do seu salario e, en situación de incapacidade temporal por baixa de enfermedades. Pero o personal que non é funcionario, o personal Eh, laboral a esta medida teñena como que proponer e eh, iso é o que imos a, a tratar na, a e a, a, a propoñer a súa aprobación neste punto o que se propón é que o persoal laboral tamén se xa beneficiario desta medida, é dicir, da derogación da medida que prevía os descontos salariais en situación de incapacidade temporal. Eh, a proposta ven avala, avalada non ben iniciada pola mesa de negociación, pola mesa de negociación do convenio colectivo que temos eh, no concello. E e nada e eles o que nos están pedindo que penso que o que nos están pedindo que penso que todos avalámos e eh, que, digamos, sesen beneficiarios da derogación o igual co resto dos traballadores e traballadoras da Administración Pública. En resumo, sí. o que se propone que en situación de incapacidade temporal eh, o persoal laboral do Concello non se lle desconte como se lle viña descontando e en cambio <coughs> eh, cobren o 100% do seu salario. Eh, na Comisión Propoñíamos que isto tuvera efectos retroativos dende o mes de suño, pero estamos limitados polas propias actuacións da mesa de negociación. Entón, a mesa de negociación foi en novembro e, en principio, temos que remitirnos a novembro, non podemos ir máis alá, porque tampouco a mesa de negociación tuvo capacidade para volver a reunirse e solicitar que fora retroactivo hasta o mes de suño entón, en principio, salvo outra incidencia eh, eh, o, o persoal funcionario a partir da hora xa cobrari, o, o persoal laboral cobraría o 100% e sería retroactivo hasta o mes de novembro de novembro do ano pasado bueno, na comisión creo que o apoyábamos bueno, saliu aprobado e comprendido ademais. Entón, nada máis. Moitas gracias. Apoiamos ah, eh, esta, esta mellora laboral ante a igualdade de condicións entre, entre personal le, laboral e, e personal funcional Máis nada. Partido Socialista. Nos tamén, porque nos parece que non debe de haber discriminación entre bueno, unhas persoas ou outras pero gustaríanos tamén que algún día os privados tamén poderán ter esas eh, esas ventaxas así que, bueno, entre todos entre todos, a que fazer vou intentar que non hai xa tantas desigualdades Ben, eh, está na negociación colectiva nas mans de que negocia conseguir estas cousas, eu sei que hai empresas que sí que teñen esta esta, esta cousa tamén, este cobrar o 100% no caso das baixas. En todo caso, é algo que habrá que ir negociando e no que podamos tamén no concello pois, sempre debemos marcar un pouco tamén o, o, a guía non? e o camiño. Non? Entón, nese senso, hai que tomarlo isto. Tamén a, avanzo que pode ser que a mesa nesa negociación se xunte nos días vindeiros, e eh, o que hoxe é, desde 8 de novembro, sí si que pode haber unha proposta, un pleno, sexe extraordinario ou ordinario, donde se modifique tamén a, a data. Eh. Agora non o podemos facer, porque o acordo é tallante eh, no 8 de novembro da mesa de negociación, pero pudera ser que eh, tamén analizaremos os casos, porque se non houbo casos previos, pois tampouco ten sentido retrotraernos máis alá de novembro, non? pero que entre dentro o posible que podamos vir con un acordo que amplíe a ao momento en que o Estado decidiu eh, eh, eliminar a, a, as limitacións que había e deixar o 100% da, para toda a administración pública. Ben, eh, votamos votos a favor. Queda aprobado tamén por unanimidade este acordo. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o reconhecimento extrajudicial de crédito 1-2019. Ten a palabra para defendelo o conselleiro de Facil. Bueno, recentemente, nun pleno moi recente, aprobamos o plan de obras e servizos de 2019, neste plan de obras e servizos prevíase unha consignación para pagos a proveedores eh, e o que se pretende, con o co que, bueno, co que mh, estamos a propoñer o que se pretende é, posto que a todo procedimento do pós entendemos que, Que, que esa liquidez non estará hasta o mes de marzo ou abril para poder pagar, para poderlle pagar aos proveedores, eh, vemos que bueno, que sería desesable poder adiantar eses prazos e a fórmula que, que se vi, ve dos, de, dos servizos económicos é acudir a un reconhecemento decreto. Sería un reconhecemento decreto a, que ten como objetivo non atender gasto distinto do que xa está recoñecido e do que xa aprobamos no POS de 2019. Entón, o que se pretende en suma é que a, as previsións que había de pago a proveedores eh, a través do POS de 2019 se abrevían os prazos con esta operación de, de decreto, de reconhecimento de decreto. Eh, Unha vez a, a deputación Eh, liquide a, ao Concello o que corresponde a esta partida, liberaríamos os cartos bueno, a, a, a disponibilidade que puso o Concello. Non? Entón, nada, O sea é unha, unha eh, operación de recoñecemento de decreto vinculada ao pos que xa aprobamos. As características son a cuantía total vai a 97.063,63 euros e o carácter do gasto é casi todo o gasto corriente e de mantemento vinculado a obras menores, direccións de obras, alumeado, hai algún gasto tamén vinculado a UNED Senior, bueno, en fin, bichedes o listado. Entón, nada, proponervos que, que podamos facer, digamos, eh, levar adiante esta proposta ao xeito de poder pagar o, o antes posible os provedores, senon pois, a, bueno, pois aterdarías a a pagar a, a abril ou marzo, non? Nada máis. Saliu tamén, saiu pero con máis reserva. Feliz na comisión. Eh nos estamos vendo que están abusando no, dos recoñecementos extraxudiciais, como xa temos te dito aquí máis veces, eh, polo que nos vamos, vamos a estar por non votar en contra. Evidentemente, pues, parece nos eh, prioritario pagar os proveedores canto antes, o que non nos parece é a mala xestión de que se tarde tanto en pagar os proveedores, sobre todo cando se traía no recoñecemento extraxudicial. Mais nada, gracias. Partido Socialista. Gracias. Nos tamén opinamos que a xente se, se lle manda a traballar, pois ten que cobrar, pero a Administración é que ten que mirar antes se realmente pode facer gasto e ten eses cartos para poder abordar a factura cando se lle presente. Non podemos seguir estando diante de gastos que, que ten reparos suspensivos por falta de incum, do cumplimento do requisito de existencia de crédito axeitado no momento da realización do gasto e tampouco eh, se pode seguir emitindo os informes requeridos para o procedimento de contratación menor. Parecenos que mm, hai cousas que poden aparecer e hai que abordar e eh, son inesperadas. Entendemos que se axa que usar un reconocimiento extrajudicial, pero para estes ou a maioría destes casos, eu creo que son gastos proyectados que deberían de ter xa a súa correspondente retención de crédito, nada máis. Eh, Eh, gracias. Eh, nos eh, votamos a favor do POS, entón estas facturas estaban eh, bueno consignadas no POS. Eh, entendemos que é algo positivo que que se podan pagar o máis antes posible, xa que, bueno, como xa dixemos no pleno do POS, eh, o Ayuntamiento eh, estaba baixando a débeda, cosa que nos valorábamos como algo positivo, pero estaba se financiando a costa dos que máis... Eh, O, o, os que menos o poden sufrir que son os autónomos, as pymes, etc. Chegamos a estar nun plazo medio de pau por riba dos 100 días e iso a nos parece nos unha barbaridade e eh, vamos a apoiar porque o único que pretendemos é que tanto as, tanto os autónomos como as empresas como as pymes e non sufran eh, a mala xestión que teñen vostedes co tema do, do gasto É eh, máis nada, gracias. Ben, este eu creo que quedou bastante explicado eh, que a diferenza de outros reconhecementos transjudicial este único que pretende non, é, non trae facturas novas que desconhecéramos que é o que pasa con alguns dos reconhecementos transjudiciais que, que, que supuxeron en anos anteriores ou meses anteriores non? estas son facturas que están aprobadas no plan de obras e, o único que estamos intentando é anticipar pois, tres meses o que vai acontecer, porque cando chegue dentro de tres meses o pós aprobado vai vir un paquete. O que estamos facendo con esto é aprobar unhas facturas que xa discutimos no seu momento. Entón, era un pouco que creo que intentaba eh, explicar ao Conselheiro de Facenda. Non, non é un, un reconhecemento extrajudicial ao uso dos que temos traído outras veces e que poderían estar, poderíamos discutir ou non, senón que este pretendía basicamente pois, iso, un adianto de tres meses do que aproximadamente ou pode que hasta 4, dependerá tamén do traballo que poidan ter na deputación de aprobación. Aí había unhas facturas por un importe, creo que era de 163.000 euros, máis ou menos, 90.000 trans aquí para adiantar eses eses costes de que vai a haber outros que xa van ter que agardar, non? Entón, intentamos que non foran todas e que na medida do posible adiantáramos os estes 93.000 euros. pero bueno, eh, era un pouco a idea de de de que justificaba a este reconocimiento extrajudicial, non non outras facturas. Ben, pasamos a votación, votos en contra, abstenciós, votos a favor, quedaría aprobado cos votos do BNG e eh, Partido Popular. E pasaríamos xa a, perdón, hai un punto dentro do orde do día eh, extraordinario ten que ver con unha encomenda de xestión ao Concello de Dodro para solicitar en conjunto unha, unha actuación eh, a dificultade bueno, a petición do Concello de Dodro eh, eh, suxeriron a posibilidad de eh, incorporar unha, unha un vial que, o que vai de, desde AC 305 eh, a TTIO, transcurre polos dous concellos, un tramo do Concello de Rianxo e outro tramo que que corresponde ao Concello de Dodro e deseñaron un proxecto e solicitaron a incorporación de Rianxo para eh pois ter máis puntuación, que sempre os proxectos que son con dous concellos pois teñen eh, a súa máis puntuación á hora da valoración. Ah, bueno, pois este é o convenio e como se remataba o, o prazo eh, eh despois de un pouco o dialogar, vamos solicitar a inclusión dentro do orden do día do proxecto. Ese é, primeiro, a, o elemento de votación. Ben, ton, eh, votos. votos a favor, quedaría aprobada a inclusión, e seria... Eh, vou incidir no mesmo, o orzamento total que se solicita son 45.670,26, O convenio sería a dúas partes as cantidades son aproximadamente as seguintes por parte do Conselho de Odro 15.000 máis o correspondente a presuposto de execución material e no caso do Conselho de Rianxo 10 para un total con todos os impostos de 45.000 Entón este se solicitaría a vicepresidencia é un proxecto que de dalgúna maneira dirixiría a Dodro, eh, por razóns de boa veciñanza, pois pues, eh, se decidiu pois pues, tamén apostar por compartir estes este este proxecto. Eh bo, teño a palabra agora ceilo de fianzas na proposta que se nos traslada, non, non sabemos os os, os quilómetros que nos, que nos afecta o noso concello, a unha dúbida que non, me, que me gustaría resolver. Oh. O melhor igual... Eu creo, creo que non, eh? Eu creo que no. E despois, por outro lado, vemos que o, 50, o, o Conselho de Rianxo aportou 52% frente ao 47% que aporta o Conselho de dodro parece así, non sei, digo, a hora de dirixir o proxecto e demais, pois pues eran esas dúas dúbidas, pois, para poder... Ben, eh, entres miramos o, o correspondente máis Sanaco e tanto máis asfalto e metros corresponde ao Conselho de Rianxo vei casi unha diferencia de mil estamos falando de xoatras e metros máis e tal e, para dirixir o dobro, basicamente afecta a máis po de dobro al de nos podemos beneficiarmos tamén desviar de e desa xuda aquí pesou máis a boa vecinanza e a boa relación con o dobro é unha resolución que se cabra o número de vecinhos afectados polo mismo tamén un viar que veces tamén se usa desde, desde a zona de Foixaco, sincronos pues, tamén viar usan, eh, un viar que usan un terxecto alternativo que de Campero, que, usted, que é baixa por Mostelo, que tamén un viar que ten. Eh, si, sí, eh, a diferencia está en 995, con 6 de dólar, en 1.215. Aí está a diferencia de 1.24. Então, esta diferencia é a subir. é o que se persigue. a nos tamén nos parece ben que haxa esas colaboracións para que non se pasen, por exemplo, casos como de pastoriza que temos a pista de pastoriza moi mal e dispois no, no outro consello, pois, teña moi arranxada pois, que haxa, que abunden máis estas colaboracións para que se podan ter os viais en perfectas condicións nada máis a nos tamén nos parece ben, vamos a apoiar a proposta, agradezco Ben, tamén de Pastoriza se venen para Rianxo se encontren un tramo mal, pero despois de Orille para Rianxo, que é por donde deberían vir os de Pastoriza a boa parte dese quilometraxe está en perfectas condicións meteu no plan de camiño, si sí. nos favorecemos que venen máis para Rianxo que que tiren para, para Escabia e, e, e Lousan non? en todo caso entendo, si sí que é un modelo de colaboración que se pode exercitar e haberá alguna posibilidad máis tamén de facer. Eh? E tamén adianto que algunha cousa se está traballando con algún outro conselho. Entón, eh, o punto terceiro sería a aprobación deste deste diario, deste, deste proxecto é a aprobación da encomenda do concello de Rianxo a Dodro na contratación das obras do proxecto Melhora do Firme. E publicaríase despois o, o convenio. Eh? O sea, non só se solicita eh estatución, sino que tamén como é algo que o Concello de Rianxo cede a outra administración, pois pues tamén se trae a aprobar a encomenda de xestión para que el contrate eh, en vez nosa que dirixa o proxecto, vale? sea, se trae un pouco as dúas cousas eh, sobre a mesa, vale? E eso esixe pois pues, que tamén se publique eh no boletín da provincia eh, os efectos de publicación deste proxecto. Vale. Ben pasamos logo a votar eh, votos a favor tamén se aproba por unanimidade e pasaríamos ao apartado de rogos e preguntas eh, se quere comenzar o receiro do reanxón comun non no, é si quero, digo eu, se me tocar eh. ¿Eh? eh, podíamos cambiar o orden alguma vez como queiran, no, no, a mi non me parece mal xa sí, sí. Vemos nos vemos nos decretos que polo alugueiro de equipos de son, iluminación, montaxe e técnicos, levamos gastado neste, nos decretos de de decembro de, de 20.000 euros, en 17 actuacións. Nos preguntamos o concello non lle sería máis rentable comprar os equipos e contratar o persoal. Ademais da ahorrar eh, custos, teria o persoal técnico que poderia levar o, o auditorio e así non contaría cunha con empresa externa. Non sei, eu creo que nos teríamos unos, un forro bastante grande. Por outro lado, eh, Por outro lado tamén vemos a emisión de informes para a resolución de, de, de alegacións polo inventario de camiños municipais. Xa se contestaron todas as alegacións do, o, ao inventario de camiños sobre, sobre as ofertas de emprego público vemos que, que sai un de policía dous oficiais de policía promoción bueno, tratorista plan de xardins eh, vemos que, que nos, nos propios decretos se recolle que se vai publicitar na página web entrando na página web aínda non se ve ninguna publicación sabemos o, o porqué esa... sí? o, o, o millor eu ao millor non na página web pero se na Pues sí, de de Miral, pero de todas maneiras debía se de dar a máxima publicidade, Vemos que estamos a piques de rematar a legislatura, e fai máis dun ano que, eh, da última xuntanza para a comisión de da municipalización da auga. Calé a súa justificación, por que non se mantivo ninguna xuntanza toda agora? Sobre o plan de emerxencias, en que punto se atopa? Eh, o pexón, en que punto se atopa sabemos dunha nova lei que, que faría que se tibera que volver a, a, a refundar. Eh, sabemos se si avanzou algo, se si non, se si, tamadas alegacións, se si xa está arranxado... Eh, licitación do lixo para cando teñen pensado licitar o lixo sabemos que levan varios anos derrogando eh... <coughs> tamén temos unha reivindicación da, da, da Asociación de Vecinos do, do Paz onde se trasladou xa creo que no anterior pleno eh, varias reivindicacións pero unha delas que era unha xa trouxemos tamén que o pleno era a placa do, do lavadero para eh, para cando <risas> a reposición desta desta placa. Eh, vemos, vemos que a ponte de Catoira volve a estar outra vez en, con defectos no, no firme e eh, o alumeado, pois, bueno, o alumeado le vamos vendo pois xa máis de dun ano que non, se, que non se repara. Para cando a súa reparación? Eh, máis nada, gracias. Grazas. Eh, bueno, non serán algúnas cousas tamén do que, que xa citou o compañeiro entonces vou a referir as que non dixo. Eh, rogaríamos que se repuxaran as luminarias que están estropeadas nas escaleras do parking. Hai varias, eh, resulta oscuro, incluso eh, cando chove, hai pois, ali auga e podes esbarar. Eh, Supón un perigo para, para a xente que o utiliza. Eh, seguir recordando a necesidade de limpar nas zonas eh, donde as aceras crían perdín Verdín o Musgo, que é eh, perigo de desvarar, de eh, lastimarse moito a xente, e ademais, tamén seguir na medida do posible pois, arranxando as lousas que se moven e que nos días de chuvia mollamos pés, desagradablemente. E, a pregunta, unha das preguntas é eh, cando se, eliminar, se eliminarán as barreiras arquitectónicas que existen na entrada do xudado de paz Porque é triste que alguén que vai con un carriño de un bebé ou unha xilla de rodas teña que ser axudado para subir ás oficinas. Eh, queríamos preguntar tamén como está o asunto do desafiuzamento dos maiores que están bueno, facendo actividades ali no, nun espacio da confradía. Xa se sabe algo? Houve conversas con Portos ou, ou algo? Nada máis. Gracias. É... Eh... As persoas maiores, eh, bueno, sin moita información, a tableros dos tableiros, eh, se si poden proceder a colocar tableiros en nas marquesinas, xa que, por exemplo, eh, en Isorna, so hai dúas marquesinas que teñen tableiro. A parecer quedan moi aleixadas, e non, bueno, non teñen información. Eh, bueno, en general, mellor limpeza de parques e rúas, porque ahora chove, pero a semana pasada, por ejemplo, fixo sol, eh, a verdade é que estaba bastante mal. Eh, non sei se colocaron o espello xa en Carbaxales, porque a última vez que preguntei xa que no que non estaba. Eh, eh, tamén como pregunta, eh, o viveiro de empresas en que punto está, porque vais a acabar a legislatura, e eh, non se chegou a máis nada. E eh, eh, tamén algo que se aprobou no 2016 foi o saneamento de Foixacos, que aí atrás ainda non estaba acabado, e eh, a casa de Rafael Díaz, de que non sabemos tampouco, foi aprobado estas duas cosas aprobadas no 2016. Non nada, gracias. Casa Rafael Ieste non sei se si lo mei en algún momento pero si que comentei que o estar facendo as obras apareceu unha, un elemento arqueolóxico ligado a, ao traballo co Peixe na zona da Ribeira e iso obrigou a parar os traballos redactar un proxecto novo modificado e mandar a patrimonio e outra vez a aprobar para que a empresa estea de acordo con o novo plan que Eh, se si antes ia, por, por poner un exemplo, si antes se antes seía cubrir a parte de abaixo cunha simple baldosa ou unha tarima, agora hai que incluir unha zona de iluminación, un cristal e eh, unha historia para que se vexe o que había debaixo. Entón, a demora ben dixo, eh, creo que nestes días a empresa aceptou eh, as modificacións e inclui estas propostas que venen de patrimonio, eh, e se lle vai requerir xa para que volvan outra vez os, os traballos. Pero a demora, veu, pola aparición, basicamente, se non aparecera nada, estaríamos agora coa obra prácticamente eh, a piques de rematar. Apareceu ese elemento que, digo desafortunadamente, no sentido de que demora os prazos, afortunadamente no sentido de que ten algo máis de riqueza, incluso arqueolóxica a instalación. Non? O saneamento de foxacos tamén creo que nos vindeiros días hai, Eh, houbo que ir comprar unha parcela, porque o saneamento de Foixacos ten dúas instalacións de depuración, unha dunha parte e outra na no outra eh, adquireuse esa parcela, houbo que levar ao no notario, levouse mandouse a Aguas de Galicia e xa chegaron os informes todos definitivos xa está pre-subida se si miran na, no perfil do contratante de, das, das propostas que van sair xa no inmediato poden facer seguimento xa de, de, da obra de saneamento de fuxacos eh, creo que pon eh, en preparación ou unha cousa así xa porque é iminente xa que se abra o período de, de, de presentación público de, de, de ofertas Espejos non lle pode ciros que hai colocaos porque estes días estuveron colocando, e non me pasaron o listado dos que estuveron ponendo estes días, pero creo que había un dato deles que estuveron facendo. O mismo pasa cos tableiros, eh, solicitaronse dez tableiros de madeira, eh, e máis tamén se elaboraron uns de, de chapa, Eh, con un anuncio eh, un dos primeiros sitios donde van ir creo que era o Souto ali en Isorna donde iban a instalar un de madeira máis acorde co parque e logo van poñer dos ou tres no caso de Isorna eh, destes de, de, de chapa dos tabuleiros creo que é iminente porque están saindo do, do ferreiro eh, o tema dos dos maiores eh, eu eh, desconhezo as, as, as, os apercebimentos que hai estamos intentando volver, a proposta vai ser seguir pagando, pero votando eh, unha man no, no cobro, se si é razonable, ¿sí? para evitar que marche. Ora, eh, este goberno fixe unha aposta por un eh, local social municipal para acoller a todos os maiores que o que está dotando de, de diferentes elementos de barreira. O último foi que ainda hai cousa de tres meses, aprobábamos o, o proxecto do, do ascensor exterior, é dicir que a aposta para un local para os maiores está clarísima no liceo. O sea, os maiores de Rianxo non van quedar desasistidos porque teñen un local para maiores para ir a ese local social. Despois hai un local para a asociación dos maiores que están en independencias portuares, que teñen o noso apoio, teñen a proposta, se si non queren sair dali, de que poidamos chegar a un acordo, pero non está na nosa man eh, nos podemos intentar negociar con portos eh, esa diminución do importe que é un pouco o que seguiría eu seguiría intentando pois, eh, decir iso non? pero eh, insiste a aposta e o edificio do liceo Que intentaremos suprimir as barreiras arquitectónicas dotar talo de persoal e eh, eh, que teña todos os servizos. Neste momento ten a calefacción funcionando, aire acondicionado, eh, está traballando os servizos de secretaría eh, e intervención na oferta de da concesión do bar para que tamén abra o o bar que dé a servizo ao propio curso, ou decir que hai una lista de conserxería donde os primeiros creo que lle faltan apenas uns últimos tramos, a lista de conserxería que tamén vai permitir dotar de conserxe o espacio, quer decir que hai unha aposta clara por, por dotar de servizos o local do liceo. Un seu día foi a compra, unha compra que é unha inversión propia do, do, do propio Concello e creemos que reúne moi boas condiciós. Pronto, empezarán algunhas actividades de baile para os maiores que axudarán un pouco tamén a, a, a mellorar un pouco as prestacións. No? E intentaremos ir dotando do mellor e do maior mobiliario ao propio liceo. No? E, eliminación de barreiras arquitectónicas Xa teño sobre a mesa un orzamento para eh, anchear a porta que a portea que había. Quer dizer, eu non fui un que mandou para ali os, os, os, os xugao, Decir, alguén os instalou ali con barreiras e con porta estreita e entón, agora eh, non poden seguir así, evidentemente entón, hai un proxecto hai un proxecto económico xa eh, non é un custe moi elevado eh, eh, tan pronto revise a arquitecta e que ten as medidas necesarias pois pues, vai a executar prazo, pois pues, igual en mes mes e medio temos eh, eh, resolto ese, ese asunto na entrada do, do xulgado, non? Tomo nota das aceiras, da limpeza do verdín O problema do tempo é que algúns produtos Sólo se poden botar cando está relativamente seco Por exemplo, cloro ou, ou lisibias ou, ou elementos así entón, Igual hai que agarrar uns días para poder botar en seco Eliminálo e poder proceder Xa se intentou na zona de dos Loureiros Xa se fixou alguna limpeza tamén na zona da, da praza da Igrexa Da praza de Dieste pero eh, cando lle volvin a pedir o capataz de obras que volverá a incidir nese tema xustificoume que ten que esperar estar seco para botar algún tipo dos produtos que se teñen adquiridos Tomo nota das luminarias eh, No canto ponte de Catoira, os defectos do firme de ninguna maneira vai ser o Concello quen se meta a eliminar os defectos En todo caso, trasladaremos eh, a, a deputación eh, eh, que, o, que o resolva sí que indiquei que puxeran iluminación na zona peonín, é unha zona que, que, que seguimos mantendo. seguimos pagando a fatura da, das farolas da, da, da farola central da rotonda, de, das farolas que iluminan a rotonda e tamén de boa parte do, da iluminación tamén do tal. Ora hai outras cousas que de ningúha maneira eh, está namando o Concello resolver como é o, os defectos do firme ou que en algún momento haxa que empezara a pensar en pintar a madeira do, do espazo eu creo que hai un, unha vontade das dúas diputacións de, de trasladar eh, a Deputación de Pontevedra a deputación da Coruña de, de falar coa xunta para traspasar esta, esta, esta obra eh, eu creo que é a línea correcta é unha ponte que a nos non supera non supera porque non é unha ponte normal é unha ponte que une dúas provincias é unha ponte básica dentro do Plan Move da Xunta é unha ponte que comunica a zona de Noia e eh, Costa da Morte co, co sur de Vigo eu pretender que sexe o Concello de Rianxo creo que non, non, non, só estou informando o do meu punto de vista estou nodando non pensando nisso, pero sí porque gustame tamén que quede clara esta, esta posición non? Entón, eh, creo que xa bastante facemos con algunhas actuacións eh, doutra índole. A ponte, eu creo que é algo que teñen que resolver, se cadra momentáneamente as dúas deputacións, e dialogar coa xunta o seu posible traspaso como se ten feito con algúnha outra actuación. Eh, por botar un, un exemplo eh, eh, A ponte de Noia Van cambiar a iluminación E vai na cambiar a xunta Non vai ser o concello de Noia O que anda a cambiar ya os farolillos non? Esas son cousas que teñen que facer E houbo tamén no seu día A ponte de Ceilán Que une eh, Outes, con, bueno, zona de, do Concello de Outes, eh, a través a Ría, tamén selle pediu que fosen outras administracións, quen asume iso, a ponte de todos os santos que une Ribadeo con tal, a ninguén selle ocurre que sexe o Concello de Ribadeo ou Castro os que asuman os contes, non ten sentido, hai cousas que son dunha administración e outras que son de outra, nos non cobramos por manter a ponte de Catoiro. por lo tanto, tampouco está que poidamos nos facernos máis que pequenas atocios ali, e se está facendo, por, sobre todo, pensando nos veciños que atravesan a diario esa, esa ponte, sustituindo os, os moitos eh, plafóns que hai na zona Pionino. E... Falábamos tamén do tema de da placa a placa, xa se encargou un canteiro, Os canteiros son lentos, pero intentaremos que a placa este a canto antes e que, e que se recoloque no seu sitio. licitación do lixo está aí, preparados o, o que son a, o informe, digamos, técnico. Agardaremos que tiñamos un momento agora mesmo priorizouse neste momento que se traballe nas contratacións dos plans de obras que temos demorados e é a prioridade. No Pexon informei na última xunta de portavoces que tuvemos non para o punto de opesión pero si houve unha opesión de portavoces que chegou un informe negativo de Estradas de Galicia ese informe negativo eh, contestouse xa a vindeira pasada, es decir refixeronse planos se refixeronse alineacións para contestar a ese informe creo que había un certo compromiso por parte de Estradas de Galicia de eh, aceptar ese informe eh, se si iban os términos que les decían dábanse 15 días Estradas de Galicia tardou no seu día pois, un poquitinho máis do previsto pois, un mes máis eh, non consideramos que, que eh, ainda que tiñan só, creo que eran dous meses para contestar, tardou tres pero se considerou dos dos servicios jurídicos que sendo un plan como é o plan en xeral, que non podíamos ir ao silencio como un mecanismo de, de, de relación, entón aceptouse pois, o informe ainda que foi negativo. Veo negativo, e xa digo, a semana pasada, martes en concreto, xa saliu o, o peixón modificado eh, con rumbo a, a Estradas de Galicia. Se todo vai ben, esas Estradas de Galicia acepta eh, ese informe, con isto prácticamente concluiríamos eh, os pasos previos ao que é a, a, a presentación de, da memoria ambiental ese sí que ten un prazo moi concreto, porque xa se presentou no seu so día de un mes aproximadamente dous. Eh? En todo caso, tan pronto chegue iso, procederíamos a enviar o peixón completo con todos os informes favorables de todas as deputacións para un informe ambiental eh? de información axunta. En paralelo, traballaríamos aquí o que son as alegacións eh, e coa posibilidad pois, de tan pronto este eh, listo e podelo mandar. Eh? Pero, xa digo, o último informe que veo negativo foi do mes de dezembro mediados, traballaronse os aspectos que viñan reflexados aí e saleu a, o martes pasado rumbo a, a estradas de de Galicia, agencia de Infraestructuras. Entón esperemos que surte efecto e con ese remataríamos pois já eh, todo este traballo. Fala da nova lei, a nova lei nos ao aprovalo inicialmente temos un eh, sistema de de traballo un pouco diferente no momento de aprobarlo no 2015 posibilitou que non tenhamos que empezar de cero pese a que houve unha lei no 2000, agora mesmo non recordo se foi no 18 a nova lei do Sol de Galicia, 16, no 16 que obrigaba a principiar de cero nos da boa maneira aprobarlo en no 2015 tiñamos a posibilidad de acollernos valendo todo o traballo que se fixou anteriormente non hai que partir de cero por iso de momento estamos no, no, no coso, si que vai demorado máis do que nos quixéramos Pero xa digo, o que tan pronto chegue o de Estradas, eh, xa se procederá a enviar eh, a, a memoria de sustentabilidade ambiental. É un trámite menor da, da xunta, pero agardemos que, que vai a ben e nos podamos meter xa eh, todos co, coas respostas ás alegacións eh, e falar do informe técnico das alegacións. Que, como comentei no seu día, xa están aquí, as 1.300 se teñen todas un informe técnico que, da, que di que sí, si sí parcial ou que non. Ese informe xa obra no noso poder, coñeceremoslo no momento en que se remita a xunta para esa memoria ambiental. Anoto esa idea de, de, de crear unha posible existencia técnica e da compra de equipos, e, Eh, tamén temos valorado algunha vez a posibilidad de incorporar eh, personal en vez de estar pagando unha asistencia técnica cada pouco o tema da compra de equipos tamén é as veces que poden quedar algúns eh, ou soletos en eh, algún momento eh, pero bueno que é algo que sí que os propios técnicos do, do auditorio teñen falado algúnas veces, é cuestión tamén de, de, de valorar Falaba da oferta de emprego público, oferta de emprego público, eh, o que está exposto, espero, non habrá que correcir iso, é a proposta. O que sí, se está dando difusión en medios de comunicación, en tableiros, eh, eh, en a propia web do Concello, é cando esa oferta se fai realidade. É decir, logo, eh, o que esa oferta tamén irá no seu so momento a unha publicación no boletín ou no, ou no diario oficial para que coñezamos todo o so temario pero de esas prazas si que formoxe no seu so momento pois, de anuncios, de creación de listas, etcétera etc eso publíquese sistemáticamente vale, entón intentaremos que aparecen eh, todos os, os, os elementos de internet no inventario de camiños municipais é algo que nos vamos meter nestes días temos unha dúbida sobre, pois poden ser 10 camiños aproximadamente que nos amosan eh pois, dificultades a hora de establecer, incluso os propios técnicos que fixeron o plan non nos dan eh, garantía, eh entón eh, cando agora abramos o o período de de estudo de todas as de todos os parques o inventario para que desde o pleno o aprobemos, pois tamén faremos costar un pouco esas esas dificultades pero antes de que se comunique aos veciños se aceptamos ou non as alegacións, vai vir o pleno. Vamos a traballar en comisión o inventario de caminhos municipais eh, coas propostas que hai para ver de ser refrendado. eso antes de comunicar se si están admitidas ou, ou non. non? E, falaba tamén do plan de emergencias, e, creo que estaban, están en marcha despois da exposición. Chegaron outro día unha planimetría do que nos pediron, porque a mesma xente do plan de emergencias tamén nos vai estabelecer o perímetro alrededor das, das, das, das, das franxas secundarias que hai que ter cortadas con vista aos incendios. Non? Entón, nos chegou outro día, suministramos a empresa xa ese ese material para que sobre o mapa actúen. E cando teñamos, tenemos tamén listo, en boa medida, o plan de emergencias para tamén aprobalo e leválo ao seu sitio da municipalización da auga eh, pendentes basicamente dun informe de tesourería tesourería cambiou a tesoureira entón eh, demos un pequeno prazo para irse familiarizando co informe. Esperemos que o faga porque aparte que de alguna maneira queda neste momento frouxe. Se as tasas que hai o sistema tarifario corresponde eh, co bueno permite tamén falar de municipalización. Entón, estamos pendentes un pouco de que axunto o informe e, con a mellor veridade posible, pues, traremos o tema. Eh, espera non é en van, tamén houbo cousas que son importantes que aconteceron nos últimos meses, como que eh, determinadas orientacións que permiten que o presoal eh, poida eh, formar parte da plantilla iso, houve varias intervencións eh, a nivel do no Estado que permiten eh, ser un pouco máis optimistas neste curso. E estes son poucos temas. Eh, Se si queda algún repasarei, non darei unha voltinha. ¿sí? A ver que podemos ir facendo os veciños do Pazo. Xa digo, a placa eh, está encomendada. Houve unha segunda petición que tamén me trasladaron, que é eh, unha unha baranda nova ¿sí? eh, a rentes do do propio lavadeiro, para que non caian os nenos que xogan fora e están xa eh, elaborando-a, creo que eran cinco metros aproximadamente de baranda, porque tamén aproveitaremos para sustituir a baranda da ponte e incorporarlle un tramiño máis eh, para na baixada ás escaleiras do Paz. Entón, creo que xa está o ferreiro con iso eh, e quedou de, entre esta semana e a que ven, eu creo que queda instalada esa esa barreira. Non? Eh, que tamén o demandaron eles. E, bueno, creo que así, máis ou menos, está contestado. Ah. Do Viveiro de Empresas están empezando a chegar a algúnas demandas. Eh, vemos, está ocupando nese traballo está tamén o orientador laboral que empezou a traballar e cosa de tres meses. Hai un orientador que xa estamos desviando ali. Eh, a xente que fai ofertas de emprego están concertándose a través do Servizo Galego de Colocación entrevistas a diario no, no espacio e tamén eh, están eh, chegando a demandas de empresas ou de algún empresario preguntando un pouco o sistema. Non? Intentaremos que se aprobe un regulamento na, o máis rápido posible porque sí si que empeza a haber xente que se está interesando por iso. A instalación está disponible, quero dicir, que se fixou a obra necesaria, eh, resolveronse algúns problemillas que había de calefacción, eh, eh, pero que xa está está disponible. E xa digo, vai ali traballando xa a orientador laboral do Concello, dun programa coa xunta de Galiza de cooperación, e vai traballar todo o mes, e xa digo, está o todo o mes, todo, todo o ano, e está recibindo xa visitas tanto de particulares como de algún empresario o pequeno emprendedor que está interesándose polos, polos espacios tan pronto podamos ter o regulamento virá a pleno e intentaremos aprobarlo aquí coas súas tasas, as súas condicións e todo iso hai, se non me engano, 4 espazos non? son 4 espazos de, de emprendimento que poden ser ou non compartidos máis algúnha sala común algúnha sala consulta e bueno, este é un pouco a, a oferta que hai Ben, eh se quere dirixirse ao público a, a nós eh si non no, estamos contentos, ben, Pois así, porque hoxe xa estou empezando a perder ganas <risa> Ben, pois moitas grazas eh... <risa>